بس تتعرض لموقف صعب جرحك او اذاك نفسيا، وفي تنمر او سخريه وما عرفت كيف تتصرف او خفت انك تتصرف، كون اكيد انه ثقتك بنفسك لازم لها صيانه سريعه، لازم تبلش تعيد حساباتك لانه اذا ضليت مثل ما انت ما تتوقع تكون مرتاح بحياتك، تعلم قول لا لكل شيء ما بدك تعمله، تعلم قول لا لكل حدا عم بضايقك. تعلم قول لا لكل فكرة بتجي على راسك وبتقنعك انك انت ضعيف لو الطاولة على الخوف اللي جواتك وبلش كسر الحيطان اللي قدامك واللي عم تمنعك تحب حالك وتصير اقوى واحسن